все, цікаві. Ну що ж, буду сподіватися, що мікрофон працює і зв'язок у вас є якийсь. Принаймні, я бачу, що у вас стає більше, а не ви розбігаєтесь. Тому, і навіть хтось умикнув трансляцію цю на запис, то, мабуть, мабуть більш-менш комфортно. Тож я вітаю сьогодні вас в цьому в чарівному вечорі, бачите, який він незвичний, в усіх сенсах, ще так не виступала, відверто скажу, немає зараз світла і, відповідно, не працює зв'язок інтернет. Я вже декілька днів знаходилась в такій глибокій практиці саморефлексії, розбираючи для себе цю тему. І, звичайно, що не можу не поділитися так, в тому числі і тим, що накопала на тему ось цієї неможливості передати інформацію в якійсь мірі, бо здавалося б інформацію передати можуть, що ж забороняє. Сідай, пиши та й передавай. І внутрішнього супротиву на пістолярний жанр насправді в мене немає. Я люблю писати і це найчастіший спосіб комунікації, донесення знань. Але в даному випадку мова йде про те, що по ось, ось, ось цьому каналу, каналу передачі енергії є Певна, певна нехватка, певна дефіцитність на рівні готовності колективної душі людей зустрічатися зі світлими знаннями. Я буквально поки сиділа тут і чекала світло прийде, світок діти, світок діти, ось вже встигла і на цю тему теж написати коротеньку замітку, тому що насправді на рівні нас Людей, які хочуть послухати про щось, але е, немає зв'язку послухати. Так, от зараз буду казати з точки зору слухачів, але немає можливості з'єднатися з серцем вчителя чи провідника, чи з певним інформаційним каналом знань, то це говорить про наявність гордині. Даного типу, тобто ми десь в якійсь мірі не до кінця в своєму житті цінували доступ до інформації, в якійсь мірі десь знецінювали зв'язок, знайомство, можливість доторкатися до знань, вважаючи це ну, чимось само собою розуміючимся, так це назву зараз. І зараз хочу звернутися до всіх і до кожного, хто дивиться це відео, хто слухає цей, цей монолог зараз, тому що це в тому числі і про нас з вами сьогоднішніх, бо якщо ми правильно усвідомлюємо ті події, які з нами стаються, не вбачаємо в них причини для чергового страждання, то ми розплутуємо свої такі ось ці спазми неврози, а мраченні, які ми накопичили, і відбувається розширення свідомості, тобто відбувається такий перехід на більш якісний рівень, рівень е життя. Тож я зараз вас запрошую прорефлексувати теж цю тему і віднайти в собі через таке чистосердне зізнання, що Гординя десь таке, мабуть, була на тему знецінення чи недооцінення можливості з'єднуватися з інформацією і давати інформації достойне місце в своєму житті. І коли ми це, як мінімум, спочатку усвідомлюємо, що так, це вірно, це було, це є, а можливо, це щоденно взагалі, то відбувається така третина – Третина шляху до вивільнення, звільнення від, від, від, від цього спазму. Ось, я сказала, а, а ви, як то кажуть, собі вже вирішуйте, як, як вам з цим чинити, що вам з цим робити. Бо насправді готовність транслювати у мене 100% щоденно, 24 на 7 цим не займаюся. Але ось такі от пірашки. Получається, що не, не виходить себе показати ось, для тих, кому хочеться подивитись. Чи то послухати, чи то потрапити в простір відеоконференції. Ось мова йде про місце, де не тільки відбувається звучання, чи словесне читання, але і споглядання. Тобто це дуже глибоке коріння для тих, хто знає, знає це на структурі людини. По нашій енергоінформаційній системі це найнижчий рівень чакри Муладхари. Так? Тобто такі наші дуже-дуже-дуже-дуже глибокі карми гордині. Ось, друзі. Ну, Можливо, зараз ми трішки про це поговоримо, і спазм зніметься, і світло до мене повернеться, і якість комунікації теж покращиться, бо насправді транслюватиме, доки, доки бачу, що не вирубається. А поговорити хотілося і розкрити тему, в глибину тему періоду, Можливости місяця грудня, який, по суті, почнеться завтра, завтра о сьомій ранку, 7-го, 12-го о сьомій ранку. І тому я так поспішала, ось, скажімо так, в мене є на це причина, плюс буквально вже післязавтра вранці я буду на семінарі в буші і не зможу... Певний час приділяти увагу ефірам, текстам і написанню, а послання було ось. Тому я так ось наполегливо намагаюся достукатися і вірватися в ефірний постір з інформацією, яку читала, яку отримувала і яку розшифрувала. Тож, прийміть з щедрістю свого серця і поля усі ці інфокейси. Я хочу спочатку розповісти вам про ті періоди, які за нами, про нещодавні тижні, і можна навіть так сказати, підсумки листопада, тому що це був досить цікавим місяцем, і він показував певні, і я вам уже це розповідала в попередніх ефірах, що листопад є місяцем, Переснінки циклів, тобто йде поступове планомірне відтікання вібрацій одного року і на такий на хльост накладання енергії наступного року і відповідно події цього місяця показують тенденції. Ну що ж, які ж у нас тенденції? Чітко вам хочу сказати, що те, що я читала, читала я так, от зараз поставлю. В інфополі в березні, і це було перше-друге березня, і видавала ці бачені тексти 3 березня у вигляді дуже потужного тексту про геноцид. Зараз, в листопаді, я в цьому переконалася на, на всі 100-500%, тому що місяць листопад в певній мірі був іще одним дежавю певних подій, певних програм, певних континіумів, які відбувалися в, грудь, в, лютому. в лютому. І от зараз проговорю, що, що вдалося ще глибше і ясніше зрозуміти. І в якійсь мірі, можливо, мої слова і терміни будуть комусь ставатися казковими чи занадто езотеричними, чи занадто, знаєте, містифі... мі... Мі... містичними, але я, тим не менше, більше схильна до наукового підходу в трансляції того, що бачу, і взагалі, як живу, і як навчаю. Тому, уж дозвольте мені і такі і словечка вкрапляти в свої тексти. Вони додають певної, в певній мірі, знаєте, смаку страві, як, як спеції. Тож, я писала в лютому-березні про геноцид про геноцид української нації, про геноцид, власне кажучи, власного народу на рівні держави Росії. І зараз, в листопаді, я в цьому переконалася на, ще раз повторю, на 100-500 відсотків. Тому що дійсно відбувається такий шабаш, реально я спостерігала за цим, за тими днями спостерігала, в які, саме в які вони, розпочинали атаки, агресії, і якщо мене зараз слухають люди з території Російської Федерації, знаєте, я буду наполягати на тому, щоб ви ще глибше, ще глибше, ще серйозніше задумувалися над тим, що ви до сих пір там робите, і чи місце вам серед егрегоріальної воронки, яка займається насправді торгівлею вашої, вашими душами. Тож, мене заблокували на рівні акаунтів і атакували хакери, тому я вже нічого не боюсь, як то кажуть, вже вмирати вмію, інформаційно теж, тож я буду говорити тільки те, що є насправді, і те, як я це бачу. Тож, що, про що йде мова? Я бачила дуже чітко, Конкретні, знаєте, такі просторові, вібраційні сущності, які є заказчиками всього цього шабашу. І ситуація наступна. У громадянина під прізвищем Утін так, прибрала першого літеру, такий собі, такий собі ход к зроблю у нього є величезна, величезний щит у вигляді власного народу. Усі, усі карми, усі розплати, усі, в першу чергу, ось такі інформаційні рекошети вони лягають на самих людей. Людей, які знаходяться в межах цієї територіальної одиниці. Я вже зверталася до своїх учениць, до усіх колег, до усіх клієнток, до усіх усіх-усіх-усіх, кого можуть доторкнутися орбітою серця, я буду вам це повторювати знову і знову. Ви на словом разі не ображайтеся, ви на фрази мої про нелюдів не фукайте, а ви дуже уважно слухайте ці слова і намагайтеся втямити собі, що це не, це не, не жарти. Тому що а, я сугрестолог, цілитель і можу бачити дуже глибокі, недоступні багатьом простим смертним проекцією, реальності, які іноді дуже важко навіть слова передати. Тож я вам спробую це пояснювати, пояснювати і пояснювати. Людина в своєму інфополі вона має плотність, тому що цю плотність людської структури дає їй душа. Коли душі багато, поле людини сяє, світиться. І ми, ми навіть спостерігаємо, як це світло виходить за межі фізичного тіла і створює певні ореоли, свідчення, ми їх навіть на рівні простої такої обувательської річі так називаємо аурою і німбами. Так от, коли у структури людини, у структури істоти, Мало душі або немає зовсім, практично зовсім, вона схожа на мильний такий пузирьочок, який отак от чіпаєш і він, ну, і він як желє просто от готовий лопнути, луснути. Тобто в структурі немає, немає назвемо так, хребта. У структури такої істоти немає ні критичного мислення, абсолютно стерта можливість аналітично відноситися до реальності. І от, от я постійно знаходжуся у взаємодії з полем. Я про це писала. Хто не читав, спеціально для вас, завтра продублюю по-новому на своїх нових, тепер уже аккаунтах, цю статтю про геноцид. Переведу на українську мову, бо написана вона російською. Я дуже потужно щиро намагалася звернутися до, до росіян, російської території. І в сьогоднішньому ефірі буде дуже багато про вас. Я дуже спішила з цим ефіром вийти, тому що він, він дуже сильно про, стосується російської території, російської аудиторії. І я знаю точно, що ви здатні зрозуміти мою мову, хоча я вам її і транслюю українською, українською трансляцією. Так? Тож, дівчата, особливо ті, які... О, світло з'явилося. Та те, що, алілуя, але залишуся вже з вами, як ти кажуть, на цьому екранчику, але сподіваюся, що зараз а, і, включиться і моя мережа інтернету, щоб не вимкнувся телефон. З вашого дозволу просто включу верхнє світло, мені так буде комфортніше з вами розмовляти, чого ж, як є така можливість, використаю. Секундочку. Так, ось такі вібраційні так, резонанси, тому що насправді дійсно в тому числі одна із мотивацій, чому я так наполегливо і серйозно зараз звучу в сторону російської території аудиторії, хоча й говорю повторюсь українською мовою, тому що мета цієї, цієї полеміки, цього монологу це збільшити кількість світла на землі. В принципі, це є місія моєї душі і життя. Тож я знаходилася в просторі читання. 1 грудня, 2 грудня, 3 грудня, 4-го вже були, ну, по суті, результати, але 3-го я хотіла вийти в ефір і не вдалося по тих же причині, але тим не менше все все Тож, 1 грудня відбувалося просто таке, знаєте, як метаморфози тренування. І, по суті, я цілий день проживала як репетицію місяця, місяця, місяця що буде тривати по, по 7.01.2023. Я про це розкажу трішечки далі, а зараз поділюся тим, що бачила і читала другу і третю. Так от, простір матері Всесвіту – це для мене простір, прост, скажімо так, природній, і я в ньому, як вдома, бачу постійно потоки інформації, які йдуть ось такими різнополярними стрілками. Тобто, що відбувається на рівні вдоху планети Земля, і що відбувається на рівні її видоху. Що інфопола Землі вбирає в себе, що воно із себе видає. Так от, вперше, за весь цей період, Даного року я бачила на території російської землі, на території мова йде про кордони цієї території, про бліски світа. Люди добрі, я реально вперше бачила, як із під просто тектонічних плит, в буквальному сенсі, як то, знаєте, з-під ніг пробиватися почали. От такі промінчики, промінчики які ну, от просто пробивалися крізь бетон. Крізь бетон не чую, не бачу, не, не можу, не хочу, безсилля, насилля, всесилля і так далі. Тобто це такий бетон-гордині, накотаний, накатаний, наслоєний віками. Я не знаю, скільки там тисяч років тому бетону, але вперше за весь цей період Пішли тріщини. Пішли тріщини і просто з ядра землі ось, ось такі просто стріли. Вони стрі, стрілки, стріли просто світла, світла. Тобто я, я не можу вам навіть пояснити природи цього явища, але можна так домислити знаєте, аналітично, аналогічно, через аналогію, От як вулкан взривається, так, і лава стікає, і пробивається вгору вогонь, але в даному випадку це був би гнів, так? це був би гнів, це був би бунт, це був би поштовх сили і ну, щось схоже на вибух. Як, проявля... як здатне проявитися ось це світло, але то було не вибух, не, був не вогонь, а саме світло, просто як лазери. Я, я не можу вам до кінця пояснити, хто це і що це, але я розумію, що це інформація, яка тягнеться до, до неба. Тобто, о, під, під пластами брехні, маніпуляцій... О, яких різних просто закостенілих інформацій, історій, викривлень всього цього мороку, там щось таке відбувається, що світло прокидається. І ну, я, звичайно, що в даному контексті можу багато чого домислювати і видавати, вам, знаєте, такі свої теоретичні здогадки, але я не хочу цього робити, тому що насправді. У мене на сьогоднішній момент не було чіткого розшифрування, ось що це, що це саме є, але було дуже, дуже проявлене ясне бачення, що це почалося. І тому я навіть і написала зовсім нещодавно в себе там в одній з що наближається день проявлення, тому що в інформаційному тілі планетарного, біосферного рівня регіонального почалися тріщини. Вони із Землі. Це важливий нюанс. І я розумію, що буде, буде коливання середини. Буде коливання середини, будуть хвилі, будуть можливо і вибухи, я цього не виключаю, і будуть о, певні поштовхи із-під ніг. Із-під ніг Оце вже цікава тема, тому що вона дуже резонує з, з можливостями наступного місяця, тобто того, який почнеться завтра, так, в сьомій ранку. Бо до нас з вами прийде неймовірно потужний місяць води. Це місяць істини, це місяць мудрості, це місяць, який безпощадно по законах архангельських вимірів, відсікатиме усе брехливе на своєму шляху, знищуватиме весь морок просто, як, знаєте, як от ми травимо нечість да, і називаємо там всякими некрасивими епітетами, ну, в общем-то, те, що паразитує, так, от і тут на територію Землі з точки зору вібраційних, вібраційних тепер потоків космічного рівня не, рівня, не рівня Землі із ядра, а рівня, рівня макрокозму, що, що йде в сторону Землі із рівня центрального Сонця Всесвіту. Центральне сонце Всесвіту – це духовне сонце, це духовний простір, це простір інформації, це простір знань. І я вам хочу сказати, що ну, я бачу точку, точку зустрічі. Ось ці лазерні, такі лазерні промінчики, які пробилися нарешті за цілий рік, вони тільки, -тільки пробилися 2, 2 грудня, це сталося то вони будуть мати точку зустрічі. І от що станеться в цей момент зустрічі, я можу називати, звичайно, вам дати. І дуже раджу вам прослідкувати за завтрашніми публікаціями, тому що дати, я, я їх пропишу. Це буде більш цінно, ніж листати дане відео і, і намагатися їх ви виловите як рибку із даного мого монологу. Я хочу вам більше розповісти такого, знаєте, контенту провідника, ніж аналітичними цифрами вам бризкати сьогодні. Бо цифри, дати – це чітка інформація, яку варто там заскрінити, запам'ятати і в ці дати вести себе гарненько, згідно від рекомендацій, згідно до рекомендацій. Ось, тому що місяць буде мега цікавий, і е, в силу того, що в, в наш інфопростір прийде, е, ну така, буду казати так, богородична зірка мудрості, істини і чистого потоку інформації, знань, то в залежності від того, як ми, як система індивідуальна, налаштовані на пропускання інформації цього характеру, цієї якості, цієї чистоти і частотності, таким чином і буде складатися для нас, по суті, місяць. Території, які на рівні колективної карми, колективного егрегору, сукупного рівня свідомості тих, хто на них живе, де абсолютно повністю забарикадірована верхня кришечка зв'язку з першоджерелом, джерелом, з істиною, з знаннями, прямого, прямого каналу, вони будуть проживати потрясіння, пов'язані з водою. Тому що коли, коли назву так, знаєте, трішки казкової мови, як і обіцяла, що може такою звучати, коли Бог хоче навчити людей у разуму, Він посилає на землю потоп. Тож оці е, такі речі, які пов'язані з водою і маніпуляцією усіма цими темами, Води, вони будуть дуже гостро проявлені і стоять ребром в місяці грудні. Тож, якщо ви будете чути, чи потраплятимете випадково чи не випадково в епіцентр подій, які будуть вам чітко показувати, що є загроза. Якогось затопу, підтоплення, заливання, проливання, що би там не було, чи то від недогляду, чи то від помилки, чи то від лінощів, чи то від чого б там не було це явище, чи від якихось катаклізмів, чи природних стихій, і так далі. Знаєте, це для вас персонально буде говорити про те, що ваша інформаційна черепушка. Вона або переповнена, і вам тільки здається, що ви живете в потоці, і вся інформація проходить і, і має змогу через вас, як через миротворця, живе життя проходити наскрізь. Або, або повністю зовсім закрита, закрита, шлюз закритий, і тому ваше тіло може опинитися в, в умовах, коли щось відбувається не те з водою, фізіологічно, фізично, матеріально, розумієте? Я сподіваюся, що ви мене зараз розумієте, бо я не можу бачити ваші коментарі, але якщо вони у вас є, то ви, то ви пишіть, реагуйте. Я зможу їх подивитися пізніше потім. Ось, тож, ще раз, ще раз підкреслю, Якщо опиняємося в умовах, в ситуаціях, коли щось фонить і проявляє ризики, пов'язані з водою, підтопленнями, затопленнями і, і так далі, різних видів і типів, ну, фігурує слово «вода», то це говорить про те, що ви або переповнені інформацією, і вона не є тією, яка веде вас до еволюції або зовсім по відношенню до інформації закритій. І відповідно для вас це буде поштовхом до, до само, саморефлексії, до саморозвитку. Тобто це буде чітким, чітким, таким уже пінділем, знаєте, пінза, це буде чіткою вказівкою на те, що пора, пора, пора почати розвиватися. І прискоритися в цьому своєму почат, тому що ті, ті процеси, які розкриватимуться далі на рівні 2023 року, я сьогодні хочу просто зачепити цю тему, насправді запросити вас до себе на курс управління простором та реальністю життя в 2023 році, який буде зовсім скоро, 21 грудня. І саме там ми будемо розбирати в закритому форматі усі прогнози і можливості року, бо є доречним і цінним це робити більше з індивідуальним підходом, на сьогоднішній день тільки так, а не з якоюсь такою загальною тенденцією на рівні, а давайте посидимо, порозмішляємо, погадаємо, повангуємо чи ще щось таке. Насправді зараз дуже швидко змінюється континуум реальності, і мені Неймовірно цінно бачити, що люди розуміють, як аналізувати свої долі середини, середини себе з опору на середину, на центрування, центрування своєї структури, а не, а не з опорою на якусь зовнішню підказку, на якийсь там, чи гороскоп, чи нумерологію, чи якісь розклади, чи якісь підказки, розумієте? Чи чи є мніння, чи, чи навіть сни отакої от вот завірухи, яка бачить ченнелінгові послання. Дуже цінно, щоб ви розуміли, що ви керуєте своєю реальністю і, і, і, і знали, де у вас весло лежать, знаєте, від вашого човна. Це буде неймовірно важливо, починаючи з лютого, до нас прийде місяця, місяця рік, Надзвичайно, надзвичайно такого туманного, туманного періоду, тому що з одного боку, це рік швид... швидкісних подій, і в той же час, знаєте, от як буває, ти можеш відео поставити Відео, на рівні відео керувати його швидкістю. Можеш прискорити там на півтора чи на два, починається таке тарак... тарахотіння, а можеш так сповільнити. Ось це такий рік, який поділить людство на, на, на, на два ось таких на півтабора назву його. Два табори. У, у одних усе дуже сповільнеться, у других все дуже прискориться. І ось, ось ця динаміка, роз'єднання сві, світу мертвого, відслоєння світ, світу мертвого і капсулюючого стару реальність і прискореного просто космічною швидкістю еволюціонуючого, воно буде, буде з 23-го року дуже-дуже швидким. Оце, от, таке, знаєте, розділення, просто розділення. І я в цьому контексті хочу повернутися до початкової теми, яку от зачепила, затронула. Любі люди, люди, люди, які усвідомлюють себе людьми. Дуже важко зберегти своє людське обличчя, людську подобу в просторі нелюдів. Тож, знову і знову буду наполягати. Ви або об'єднуйтесь, ідентифікуйте один одного і робіть щось. Робіть щось дієве, а не чекайте, коли люди із України і з інших країн прийдуть в цей простір сна і ілюзій і усім притруть очі. Бо коли вони туди прийдуть, то це уже буде шабаш на центральній площі з великим кострем і танцями довкола перемоги, світла над морком. А це буде, це буде. Це буде, бо це вже проявлено. Тож, меншими втратами всіх рівнів і всіх типів здатне досягатися через пробудження ваших сердець в каналі, в каналі матері Всесвіту, тобто в каналі живого життя. Коли ви не, не мовчите, чи чекаєте, а коли ви ініціюєте, ініціюєте процеси правдивого висвічування того, що відбувається. Я, можливо, буду вам смішно виглядати, хтось там сидить десь в Україні і закликає до внутрішніх революційних подій. Але повірте, хлопці і дівчата, сила вашого духу набагато більша – тому що поле людини, людини, воно плотне, плотне. Я вам ще раз це можу пояснити і проговорити. Воно плотне. Його чіпаючи, нічим не проб'єш. Його неможливо знищити. А от доторкаючись до оцих мильних бульбашок нелюдів, ви, знаходячись в межах своєї територіальної одиниці, здатні просто, знаєте, як граючись з кульками, от... Голочкою, голочкою Архангела Михаїла просто так от їх лопати. Просто лопатись. Просто як пук-пук-пук-пук-пук. Ті, хто навчається в мене на курсах, знають, що таке мати доступ до конкретної системи. Коли ти є носієм крові, крові так от своєї, свого роду, моя кров є в моїх дітях, моя кров є в моїх батьках, тобто їхня кров мені є. Я можу впливати на інформаційні шифри і коди свого, свого родоводу по крові. Але якщо мені щось там захотілося, заманулося змінити, наприклад, там, в чоловікові, я не маю на це права, я не маю на це доступу. Мається на увазі, що в нього є границя його роду, які обмежені ну, скажімо так, і його тіло з цих інформаційних шифрів і кодів складається, я не маю туди доступу, я не можу ніяк залізти в ці канали і там наводити якісь порядки, тобто я не можу стати ним, щоб змінити його, я можу змінити тільки себе і спостерігати, як змінюється його відношення до мене. Так от, Українці зараз уже дуже потужно, масштабно, системно і ефективно змінили себе настільки на рівні своєї інформаційної структури, щоб до нас почали по-іншому відноситися. Тобто, якщо українцю рядовому пересічному дуже було важливо за ці 9 місяців вийти із е, програми «Жертви», вийти із програми тирана, вийти із програми ілюзіоніста, який знає, як правильно рятівника, спасателя, який розповідає в тому числі в великій Європі і всьому світу, що ми тут стоїмо за всіх на амбразурі, хіба ви не бачите, ми всіх рятуємо, то це теж була ілюзія, да? це, це теж частина цієї такої ну, гри віскаження, то насправді зараз, на сьогоднішній момент, українець як геном Вміє бути сильним, відчуває в собі немогутність від ума чи ілюзорну якусь там свою, знаєте, таку фікцію намалював, а насправді дійсно сердечну єдність, і це говорить про те, що відношення до нас на рівні люди-люди, так, воно по законах живого життя. От-от-от-от воно ну, буквально повинно почати мінятися, повинно почати мінятися і я не маю сумнівів в тому, що весна для території України принесе радість. Те, що я бачила в квітневих, в квітневих континіумах, квітень-травень, ось квітень-травень, я не хочу озвучувати Деталі, але я так скажу, в силу того, що в мене день народження в квітні, я дуже зраділа тим, тим проекціям, які себе вже почали плотнити, уплотняти, плотня, уплотняти. Від нашої орбіти серця уплотняється колективне поле території. Тобто, чим більше ми світло, чим більше ми єдність в істині, тим плотніше стає аура країни. Магнітне поле сили воно просто так от витісняє усе, усю нечість із своїх кордонів. Ось, шановні, тому ще раз повторюю, дуже серйозно звертаюся до усіх, хто знаходиться в межах Російської Федерації, бо Чим закінчиться для тих, хто знаходиться на тій території, оце все розповсюдження світла, яке хвилями покотиться по всьому світу, і поки воно не, не замкнеться довкола всієї землі, воно не зупиниться. Ось, ось ця хвиля висвічування світлом і Відмивання від мороку усієї нейромережі планетарного аспекту, вона буде продовжуватися, поки не, не закриється повністю повністю. І називається це в енергоінформаціології потоп, потоп. Колись потоп був буквальний. Тобто під оцією фразою Вода і потоп, це було не жар, це було реальне явище. І відбувалося фізіологічне відмивання, тобто це був дощ, це було, ну, коротше кажучи, всі знають цю легенду про ноя і ковчег. Так от зараз кожен із нас має пробудувати і мати уже свій ноя в ковчег. Тому що Ноя в ковчег це духовний, це корабель, це такий тобі, не, це не Титанік, це твоя лодка, на якій ти долаєш перепиті життя. Випробування часу. От, от такі от віхрі, хвилі, де є і айсберги, де є і шторми. І, і це все називається трансформаційний період переходу. Тож у кожного з нас має вже з'явитися на сьогоднішній момент свій ковчег, яким керує дух, керує дух, тому що дух знає, де весло. Его реалізовує цю роботу і наповнює усіх енергію перемоги так, наша душа. Мова йде про гармонійну внутрішню сім'ю, про союз цих от трьох сил. Я вам не казки розказую, любі друзі, я вам дійсно розповідаю про ті важливі завдання, за які ви здатні вхопитися зараз, почати завтра і встигнути реалізувати, як то кажуть, до апогею. Тому що насправді, в будь-яку будь мить свого життя ми здатні роз, роз, роз, відкрити свої очі серця і прокинутися від ілюзії, що хтось замість нас щось повирішує, що хтось нас від, з вами від чогось врятує, що хтось нас з вами від чогось захистить. Не дивлячись на те, що сьогодні у нас День Збройних Сил України, і я низько кланяюся цим хлопцям і дівчатам за їхню роботу, але я належу до Ангельських сил України і, і, і, і теж працюю на фронті, на фронті важливому, вважаю надважливому в тому числі, і знаю цьому цінність. Тож, почуйте, будь ласка, бо, бо коли 5 років тому, 6 років тому говорилося про усі ці події і попереджалося як про гіпотетичні, Ну, було ще пролонговано, ніби здавалося, ге гей, всі все встигнемо. А зараз мова йде про відлік на тижні і місяці. І дуже-дуже активно просіюється наша з вами інфосистема з точки зору того самого зважування, об'єму душі. Тобто, якщо мова йде про мразі і морок, то це, бездуш, це бездушні істоти. Там душі нема. І ще раз повторю, отак от поле чіпаю і просто лопає від пальчика доторком. А що таке чіпаю? Я можу зайти через своє серце в простір душі будь-якої істоти. Душі – це не заборона. Ми, ми усі дихаючі істоти маємо спільну душу. На рівні землі у нас взагалі одна, одна душа, ми одна душа. І от ти просто заходячи в поле структури, бачиш, вона взагалі пронизана оцим світлом, яке нас всіх об'єднує, чи конкретна істота, от знаєте, як от коли, ну можете так уявити, як іде такий потік ниточки, так, срібної чи золотої, і от так через серце пронизує, а, а стоїть істота, а, а в її серце ця ниточка не заходить взагалі, тобто, Ну, от і все, і ти так чіпаєш інформаційне поле людини, а там, ну, знаєте, як, це програма нав'язана ззовні, вона не, не пробудована навіть родовою системою. То настільки це жутко виглядає, відверто скажу, і відповідно, от коли це бачиш, то розумієш, ну тут, ну, тут навіть мова не йде про якісь карми, про якісь, якби, Знаєте, взаємозв'язки, взаємостосунки з живе з живим, тому що воно таке собі, таке собі живе, воно не зовсім живе. Просто біоробот. Є тіло, є его, є набір емоці... емоцій, і все це закапсульовано програмою, просто отак от програмою закапсульовано, і немає зв'язку проходу до душі взагалі ніякого. Тому ті е, речі, які я писала там 3 березня, що перестаньте сподіватися на достукатися, перевихов, перевиховувати, е, там, що там ще там розповідають, докричатися, дозажимати, до ще щось там довзивати, до якимись санкціями довиховувати, перевиховувати, це безполезно, нічого. Нічого. Такою казковою мовою хочеться назвати, просто, знаєте, ну, уж дозволю, такий сатанінський вимір, просто. От темний світ, темний притемний, мразі, нема що робити. Тобто, є, є величезна кількість людей, які зараз знаходяться в полоні, в полоні ось цього моряку. І вони є в усіх, в усіх кордонах, в усіх, в усіх країнах, вони в усіх частинах землі є люди, які знаходяться в полоні технократичної ілюзії. І ну, абсолютно теж це буде неправильно називати, що там всі українці хороші, всі росіяни погані, а тата, ось ми тут святі ідеальні, а, а, а від нас щось хочуть. Це не зовсім так. І ці речі я теж проясняла, чому саме ті міста конкретні обстрілюються найбільше, конкретні чому насилля відбувалося там, де відбувалося, чому стирається з лиця землі по о, по ну, скажімо так, по плану самої землі, конкретні конкретні міста, аж вщент, тому що на це на це відбувається теж таке вібраційне одобрення. Бо, бо і серед тих, і серед тих є і люди, і нелюди, і там, і там, і там. І всі ці зараз категорії, так, вони ну, по суті між собою періодично пересікаються, перетікають, і побачити, хто є людина, хто є нелюдом, ми здатні тільки через доторкання до конкретно до простору серця. Яка колосальна різниця? Людина ніколи не хоче смерті іншої людини. Людина, вона буде захищати життя, але ніколи не піде першою нападати, претендувати на чиєсь життя. Чому? Тому що в неї у самої є душа, і їй не потрібна ця енергія. Нелюди, вони не мають в Новому світі доступу в епоху Водолія, вони не мають доступу до енергії космосу, тому що доступи до цих ресурсів даються через душу. В силу того, що в них власної душі немає, а в певній мірі в деяких її просто дуже мало, тобто вона є, але її мало, то їм ну, нічого не залишається, на рівні їхнього виживання, крім як нападати на тих, у кого є душа, і через вібрацію насилля залякувати, кап... спазмувати цю душу і викачувати через гнів, через страх, через паніку, через безволі, через сумніви, енергію ось цієї душі. Я дуже сподіваюся, що так на пальцях вдалося це пояснити, але насправді це так, теж таке жутке явище, тому що це як, ну, там, знаєте, по трубі бензин перелити там, із одного бака автомобіля в інший. І в той же час ось цей вампіризм душевної енергії так, відбувається при цьому на рівні матеріальному, на рівні проявленому, відбувається маніпуляція нібито ресурсами, які потрібні для матеріального світу. Нафтою, газом, так, якимись, якимись там ще і нібито. Але насправді ось, от саме ось ці нібито ресурси, нафта, газ і так далі, вони на рівні планетарному якраз уже віджили свою, свою енергетичну потребу для еволюції людства. І людство і так без усіх цих маніпуляцій ними збиралось еволюціонувати в сторону нових технологій і прискорення використання більш повітряного простору з метою ресурсного забезпечення наших з вами потреб. А зараз завдяки е, війні, скажімо так, да, завдяки старанням разі цей процес просто ще більше пришвидшився. Тоб, що, тобто е, я дійсно спостерігала, я читала інфополе і задавалася питанням, вони це спланували, чи, в них, ну, чи вони тупі, чи що, вони що, не бачать, що вони прискорюють свою кончину і роблять тільки все, щоб е, те, ніби з чим вони борються, перемогло швидше. Так, вони не розуміють, що вони роблять. Тобто, вони абсолютно не відають, що творять. В їхніх настройках системи відсутня така далекоглядність і така здатність інтуїтивно читати простір майбутнього. Я вже вам про це розповідала чому. Тому що зараз територія землі розпаковує доступи до знань, які є у нас в минулому. Але ці архіви розкриваються нерівномірно. І от якраз зараз територія Російської Федерації, вона знаходиться, ну, можна сказати так, в далеком прошлом. Тобто вони зараз інформацію черпають із мега-минулого, мега яке зовсім не резонує, не є в контакті з реальністю з реальністю еволюційних процесів, які відбуваються на планетарному рівні. Тобто, можна сказати так, територіально сильно не дотягують до космічних задач. І це не про економічне зростання, я не говорю зараз про якісь там нанотехнології чи винаходи науковців. Це набагато, набагато печальніше, тому що мова йде про фундаментальні знання і про знаєте, ну, такі фундаментальні поняття. Іншими словами, свою державу, от ось, существо і сущності є жаснім, вони тягнуть в воронку ось такого некротичного егрегору, в культи, в культи минулого, які в певній мірі вони Ну де їх можна зустріти, такі от древні, застарі технології, ну в Африці хіба, там серед таких шаманів, які ну, ще до сих пір там, без, без трусів ходять. І в певній мірі, так, в цьому є сила, але це та сила, яка зараз землею описується як найпримітивніша, тобто мовою... Мовою гаї, мовою планети, мовою матері, всесвіту я би так сказала, що це просто такий вік неандертальців, знаєте, з точки зору еволюційних процесів, не дивлячись на, ну, як би там не було, які б екранчики не стояли у комп'ютерів, які б лозунги не кричалися із усіх мікрофонів, які б ілюзії не жилися там в головах про свою розумність, інтелектуальність і культурність, але це, на жаль, не так. Тобто, це, це абсолютний морок, ось, друзі. І цей абсолютний морок буде висвічуватися в грудні місяці тотально, просто космічними лазерами зверху і от якимись цікавими явищами, як стовпися світла із території Росії. Чи були лазери ці з інших територій, я не бачила, чесно. Я чітко бачила проблески ось світла в... крізь бетон, крізь прорив, просто такого, прямо ніби я через метал пробивається світло, світло лучами. І для себе я навіть сиділа в медитації, рефлексувала цю тему і мені, моє, от мені моя душа так показала і пояснила, от розкрила мені цю тему. Через питання поступило питання, від, дай мені відповідь на одне питання. На якій мові ти вивчала усі сакральні знання, які е, в цьому житті отримувала? Я, ну, я, а я медитація медитації. В мене монолог, діалог, верніше, з простором вищого я. Я російською мовою, так. Я вчилася в більше десятку різних духовних шкіл, напрямків. У мене є мої хресні, хресні батьки інформаційні називаються, так, вчителі. Усі, усі мені передавали інформацію сакральну і знання російською. Мовою і довгий час, практично, практично усі свої курси я теж транслювала російською мовою. Тобто, якась сила, от та, що пробивається так, от о, на рівні тих стовпів світла, вона якимось чином пов'язана з вібрацією звуків. Це щось пов'язане з древньою мовою, мовою, ну чимось, от чимось таким, чим ми о, споріднені тому що ті потоки, стовпи світла, які от бачила моє я, я, я їх відчувала, як ну, близь, близькі мені, як рідне щось, як добре, тепле, це добре, тобто це як добро пробувається, і от оце добро, воно, ну, от воно якимось чином пов'язане зі знаннями. Можливо, це простір вчення, можливо, саме ось майстри змогли пробитися, пробуравити ці бетони і, залишаючись на території російської держави, зробили ось цю надважливу роботу. Я не знаю, відверто вам скажу, це це тільки до до здогадки, але в силу того, повторюся, що місяць грудень це місяць мудрих знань. І в центральних е, секторах усіх наших домівок з вами, до е, зірки, руйнації, катастроф, і він додається, ось ця ось на місяць е, тотальна, тотальна потокова мудрість. Тобто потоп прийде, потоп прийде, потоп відбудеться саме в грудні. І в даному випадку ще раз підкреслюю, це інформаційний потоп. Це потік, це потік знань, потік інформації, потік енергії. Просто не будьте тими, хто має блоки, набудував собі дамп, шлюзів і так далі. Станьте відкритими для життя, перестаньте чекати завершень перестаньте критикувати, перестаньте боятись, перестаньте осуджувати. Це і є шлюзи. Перестаньте. Перестаньте соромитися, перестаньте сумніватися, перестаньте втікати, перестаньте. От, от коли ви перестаєте спазмованими з такими жити, ви ніби відкриваєте шлюзи і живе життя крізь вас нарешті може пройти. Розумієте? Капітуляція Капітуляція перед стихією, стихією істини, чистоти, інформації, знань, потоку. Потоп буде, і кожен здатен в цьому потопі зловити свій потік. Зловити свій потік. З великою вдячністю, з великою радістю, з великою честю матиму цю таку можливість зустрічатися з кими з тими, кому резонує мій голос душі, хто розуміє те, про що я розповідаю, тому що в мене теж потужні плани і на цей місяць, і в цілому на пересмінку циклів, на пересмінку року. Але про це буду говорити ще раз повторю на курсі 21 грудня, Знову зберемося і знову з вами зануримося, ну, по суті, в потік. Бо ніхто не боїться ніяких потопів, хто щоденно формує, плекає, захищає, оберігає і будує свій духовний ковчег. Духовний ковчег. І збирайте на свій духовний ковчег усіх тварі-папарі. Збирайте. Збирайте рідних, близьких на свій ковчег духовної сили. Нічого не бійтеся. І все, і все буде добре. Все буде добре. 1 грудня ми з Наталкою Кузенко ми зараз живемо разом, і ми з нею мали потоп, знаєте, буквально. Тобто я вам казала про те, що 1 грудня мене стало знаковим днем, який показав, чого можна очікувати, тому що було вимкнуте світло, і хтось із наших дітей не закрив кран, і ми повернулися ввечері, а у нас в кухні під ногами водичка, потоп. Тобто із, із раковини вода перелилася, і ми з нею красиво вечір витратили на вимокування цієї краси, благо нічого не пошкодилося, не пішло донизу, але мали змогу прорефлексувати для себе і, і цю інформацію, і цей, і цей досвід. Особисто для мене вода є вібрацією людей, стихією потоку людей, і я зрозуміла, що людей дуже багато, люди хлинуть, і треба встигати їх направляти. Я кажу, боже-боже, Наталечка, ти подивися, які потоки і забілі, я просто. Це копець. І прийшов навіть мій Платоша, синок, і допомагав нам теж там трішки вимакувати цю воду. долучилася дітвора. Ну, так, я зрозуміла, що роботи хватить, вистачить на всіх. Тобто, в моїй системі координат, ну, це не страшне, не, не страшне явище, тому що ну, для мене це гар, гарний знак, назвуться це так. Як можна побачити гарний знак за, таки, за такою подією? А так, все по наших відбитках свідомості. Не, не всі події, які комусь здаються катастрофою, в свідомості іншого є сумними, Фактами чи факторами, ми усі бачимо те, що із нас читає в даній ситуації інфополе. Для Наталки, наприклад, вода, тому що вона структура, особистість дерева, це знання, це ресурси, це якісь матеріальні блага. Ну, кажу, ну що Наталочка, подарунки будуть, може ти ще вона себе велася, ти, Миколай, тебе чимось нагородить. Тож я хочу всім вам звернути увагу на такі індивідуальні поради. Якщо ви є особистістю води, наприклад, так, як я, то у вас буде багато в цьому місяці зв'язків, багато комунікацій, багато зустрічей, багато можливостей побудувати певні зони стосунків, певні нові стосунки, якісь партнерства завести. Тобто до вас потягнуться люди... І цей потік може бути досить масштабним. Ось, будьте до цього готовими. Якщо ваша особистість є дерев'яною стихією, то до вас прийдуть ресурси в вигляді матеріальних благ і навіть можливість чомусь новому повчитися. Плюс іще це така натяк на, на комунікацію, контактність з родиною. Тобто вам Цьому місяці або доведеться родичів зустрічати, або самі їх покличте, або до них поїдьте. Тобто це про родові контакти. Як дізнатися, до якої стихії ви належите, яка ваша особистість? Я а, після цього ефіру в нашому, в нашому о, даному каналі обов'язково викладу посилання на, на відкритий калькулятор, де ви можете через дату народження подивитися, ким являється ваша, ваша персона і до якої стихії ви відноситеся. А в цілому можу навіть попросити моїх помічниць уже це зробити і викласти по можливості це в канал посилання на цей калькулятор. Знайте, хто ви. А краще приходьте розбирати свої персональні матриці і дізнаватися деталі, деталі можливості своєї долі. Якщо ви являєтесь стихією вогню, то в даному місяці у вас може посилитись конфліктність з такими територіями, як провладні, провладні сфери. З владою. Конфліктність на рівні влади. Для жінок це в першу чергу ризик проживати зони росту в парі, тобто це про конфлікти, посилені конфлікти на рівні партнерських стосунків по відношенню до ваших партнерів, чоловіків. Для чоловіків це навпаки підвищений ризик конфліктів з підлеглими. підлеглими. Тобто підпідлеглими це ті, хто нижче статусом стоять по відношенню до вас. Це можуть бути діти, це можуть бути ваші підлегли. підлегли. Навіть, якщо ви президент, то народ. То народ. Тобто для Людина, яка є вогнем, власне кажучи, наш президент є вогнем, вогненою особою. В місяці грудні, так, от є ризик конфліктів з тим, хто підлеглий, тобто ризик конфліктів з народом, в тому числі незадоволення на рівні якихось хвил, подібних натисків і тому подібне. Ось, до речі, власне кажучи, президент, який пуляє по людях із пушок нелюдів, теж є вогнем. На рівні стихії тож, ще раз повторюсь, є ризики незадоволення і конфліктів з тим, хто стоїть під, під тобою. Якщо ви належите до стихії земляної, то я, вам, я вас хочу привітати з тим, що у вас буде насправді можливість зайнятися своїм здоров'ям. Тобто зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я, на своє тіло, на свою ресурсність, на свої режими обов'язково заплануйте такі підвищені якісь зони опіки і турботи за тем, цією темою, тому що для вас це буде важливо і актуально. Так, якщо ви у нас є стихією металевою, то, що можу сказати, місяць, грудень вам здатен принести нарешті якесь полегшення. Вперше за весь цей Рік, тому що насправді для металевих людей останні три роки є просто такою собі вирваною із, із житті Кузькі наймами, тому що досить важко проживають останні три роки металеві люди всі трансформації, їм, їм завжди не просто даються зміни, а, а, а такими темпами, то й тим паче. Тож, Зверніть увагу на те, що цей місяць да, дасть вам можливість трішки релаксунути в певні, певній мірі і, і відчути, відчути, ну, назву так, це, тимчасовим полегшенням, полегшенням ситуації, яка насправді ще потім знову продовжиться, і ще на два місяці буде вас життя спонукати до. До трансформації і змін. Ось такі малесенькі, коротесенькі, індивідуальні вам ще поради. Зустрінемося обов'язково з тими, кому на часі резонує те, чим ділюсь. В наступних відео ефірах я вам дякую за вашу терплячість, за, за те, що ви, незважаючи на всі перепиті, зі зв'язком сьогодні були зі мною, тож, бачили цю емоційність діліться обов'язково з близькими і рідними. Я розумію тепер, що з'явиться більше роботи в моєї команди, тому що цей прямий ефір ми обов'язково викладемо в YouTube-канал, але вже, мабуть, завтра, тому що буде потребувати ще обробки, Дане відео, яке збережене тут, в телеграм-каналі. Що ж, хто був на ефірі, тому й пощастило, тому що на сьогоднішній день, коли я зараз вам вимкну це відео, то воно зникне в телеграм-каналі, але не хвилюйтеся, ви побачите інформацію про посилання на YouTube і ще раз наголошую. Обов'язково завтра напишу про пікові дати, на які важливо звернути свою увагу і використовувати ці континіуми часу собі на благо і для колективного блага теж. Тому що дуже вони, дуже вони потужні. От в цьому місяці надпотужні. Є місяці, коли царює стихія коли одна із стихій просто на трибуні свого царювання. Так от, в цьому місяці царює стихія води. Царює стихія води. Для мене це дуже гарна новина, бо я є водою, наприклад. І це буде гарна новина для всього людства, тому що вода – це і чистота, це і ясність нарешті, коли вже всі маски злетіли, і коли о той самий духовний потоп Дійсно, вже розставляє усе на свої місця. Те, що треба руйнувати, руйнує остаточно. Те, що потрібно підживити, живить. Те, що потрібно відчистити, так, відмити, відмиває. Ось, на цій позитивній ноті я вам кажу до побачення. Ми ще в межах цієї дуби з вами маємо змогу завершити. Тому до зустрічі. Бувайте. Гарних вам снів.